مرفعات كالنجمة اللي في متونك أنت ترفعها بجزيلة ألف أنت ترفعها بجزيلة ألف عائل شلها يا حمد وطب يوم الهوايل ادق كلب بالله وربي دوم يعودك وامتلئ بدرب المراجل لا تسايل شامخ كبه المراجل يدقونك انت اهلا لك قيله الدقايق قلتها والكون اصحى واهل عيونك كلها احمد وسطك قبل حبك والقصايد لا كتبناها يا صبايا يا خالد ارطو العقين والعمل بك في أهلاً بك أهلاً لك إلى تالك يا إكلت أحاول أن أغلق عيونك